Фінансування роботи комунальних закладів, перерозподіл коштів на продовження капітальних і поточних ремонтів бомбосховищ і найпростіших укриттів. Ці та інші питання розглядали депутати на черговій сесії Запорізької міськради, що відбулась сьогодні. «Було виділено 20 мільйонів на укомплектовання вже готових сховищ в закладах освіти, тобто в тому році були зроблені ремонти і зараз 20 мільйонів до укомплектування. Це стільці, стуля, там, системи вентиляції, тобто те, то, що відповідно до цивільного кодексу потрібно. Також виділені кошти на продовження ремонтів в житловому фонді по лінії ЖКХ». Теж виділено близько 14 мільйонів. Це найпростіше укриття ремонту. Також в лікарнях продовжується поточний ремонт і капітальний бомбосховищ. Закумулювана сума близько 30 мільйонів для потреб військових. В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента Моторсічі, якого підозрюють у Держзраді, позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя. За це рішення проголосували 37 депутатів з 48. На питання про позбавлення звання почесного громадянина міста Запоріжжя, Богуслаєва. А от проєкт щодо заборони російської церкви вносити в порядок денний депутати Запорізької міськради відмовилися. Саме наша фракція виносять вже не вперше це питання на розгляд Запорізької міській раді, але Запорізька міська рада чомусь колеги реагують саме так. Вже не вперше. Чому знову ми вирішили підняти це питання? Після я думаю, ми, ми все одно будемо піднімати його кожного разу. Московська церква. Це зрада, це розкіл суспільства, це колаборація з ворогом».